محبت مصطفیٰ بھی خیرات ہے کسی فقیر سے جا کے لے لینی چاہیے حضور کی غلامی سوگات ہے یہ کہیں سے جا کے لینی چاہیے چونکہ یاد رکھو درد درد من سے ملتا ہے محبت محبت والوں سے ملتی ہے یہ وہاں سے میسر آتی ہے ان کے طور طریقے بتاتے ہیں آپ کو نہ نہ کبھی رونا ہے تو کسی اپنے کو روتا دیکھ لے رونا آ جائے گا اسے دیکھ کر ہی آ جائے کیوں اس لیے کہ درد آگے درد تقسیم